मारी आवसे उगारसे लेखा पर मैं कमारी खोडल ओ राज पर बेटी मारा मरा कु पुर देवी। वारे आवसे उगारसे लेखर पर कमा खोडल मर से સહારો જિંદગી જીવવા માટે તારો છે હાથરો મારા પૂરાની કુળ દેવી મારી ખોડલ માં દયાળી પૂરાની કુળ દેવી મારી ખોડલ માં દયાળી ખોડલ વારે આવશે આવીને ઉકારશે લેખ ઉપર મેં કમારી ખોડલ મારસે नोम तारू लई ने कोम अमे करिए तारी रजा सिवाय पा पीए नोम तारू लई ने कोम अम करिए तारी रजा शिवाय पा पीए से लेख पर में कमारी खोड मारसे અમે મારઈએ તારા લીલા છો ની ખબર લેનારી મારી ખુડલ વારે આવશે આવીને ઉગારશે लेख पर मेक मरी खोडल मरी मार आव खोडल आवसे, आवे उगारसे लेख पर मेक मरी खोडल मारसे